Так чи інакше, ця ніч вона була новорічною. Скажіть, будь ласка, як вона пройшла у наших захисників, які зараз там на околицях Бахмута, і взагалі, що відбувалося цієї ночі там на Сході? Ну, у нас вчорашній день був дуже-дуже сильно складний. Сам... Так, бачимо, що є певні проблеми. Зараз спробуємо телефоном набрати Євгена. Так, зв'язок мав би бути кращим. Будь ласка, кажуть, що ви вже на зв'язку. Євгене, продовжуйте, будь ласка. Тут Буде дуже-дуже погане з'єднання. Нам розбили «Старлінг». Вчора були важко поранені. Тобто, п'ять хлопців оказались під минометним обстрілом – Орда насипала нещадно, тобто я так розумію, у них було таке маленьке новорічне вітання для нас, для захисників України. Так, зараз спробуємо знову налаштувати зв'язок. Ми розуміємо так ситуацію, що зі зв'язок там може бути досить таки погано. Те, що встигли почути, це те, що росіяни активізувалися. Вони почали обстрілювати досить активніше, ще активніше, так би мовити, наші позиції. І як розповів встиг розповісти Євген до того, як пропав зв'язок, це з того приводу, що в. Таки втратили вони там одну станцію «Старлінку», і значить зв'язок не такий вже і хороший, як цього хотілося б, як могло би бути, звісно. Євген вже з нами знову телефоном, наскільки я розумію, можемо доєднати. Євген, чи чуєте мене зараз? Так, чую, розбираю. На жаль, дуже складна ситуація. Розбили нам декілька старлінків. Мені довелося виїхати трошки далі і зловити сотовий зв'язок. Дуже складна була ніч для всіх захисників, які стоять на цьому напрямку. Орки, яка звірила, я так розумію, у них був певний наказ від їх керівництва там, привітати захисників України. Знаю, що були обстріли майже по всім, городам, по всім містам України. А, тобто по нам, особисто по нашому батальйону Свобода по нашим сусідам, працювали нещадно, працювали з мінометів, з артилерії, танки виїжджали, тобто вітали нас в АГЕС. Були у нас декілька хлопців, важко поранених, були свідки, отримали легке поранення. Ну тобто, ніч була для нас не дуже спокійна. на ранок, там після 12 після 12 і ближче під ранок, ми почали їх вітати, орків. Чуть-чуть від їх позицій. Не вдалося закріпитися, але були деякі з нашої сторони успішні операції. На цьому напрямку зараз за останні декілька тижнів стало більш-менш спокійніше в цілому. Тобто видно, що у Орків йде нестача деякого боєкомплекту, особливо до артилерії. Тобто ми, знаю, наші українські захисники, там декілька їх складів БК попалили. До цього у них є певні логістичні проблеми з підвозом снарядів, але все одно ми не знаєте, не розслабляємось, чекаємо все-таки, що буде підвоз. впевнені, що буде складно, що буде складний рік, що все-таки ми вистаємо, будемо просуватися якомога при можливості, якомога далі. Відбув від, від, відстоюючи наші кордони, наші знаєте, такі, наші рідні міста і села, відвойовуючи від тих, як би сказати, окупантів. І відвоювати всі кордони на момент 91-го року. Хочу привітати всіх, всіх наших захисників, захисниць, тих людей, які допомагають нам, підвозячи певні речі. Дуже-дуже були приємно здивовані, коли багато наших волонтерів привітали саме нас, привезли подарунки. Це було дійсно приємно. Так, в цілому тримаємось, тримаємось тут трохи... Така слякаць, морозів ще немає на цьому напрямку, тому хлопці багнюки, чорні, не виспавшися, Там декілька по два-три по дні не спали, але все одно стоїмо і будемо стояти і боронити нашу казі.